Привіт всім музикантам і реперам. її концерти відмінилися. і вони зараз сидять вдома, не отримують гроші, да? Якби не карантин, я б, в принципі, робила все те саме, що не на карантині, хіба що б поїхала додому. А от багатьох моїх знайомих пропали квитки на концерти, фестивалі, накрилися поїздки, дехто втратив роботу. Які плани зламав карантин киянам, зараз ми покажемо у нашому новому «Голосі вулиці». Які плани поламав карантин? Майбутні плани, які ми строїли, але він все змінив і ми вже їх не строїмо. Я планувала поїхати цього року по Work and Travel в Штати. І відповідно до цього зараз посольства не працюють, і візу я так і не, не встигла отримати. Тому ось ця моя велика мрія Work and Travel, на жаль, цього року не збудеться. Путешествия за границю. Путешествия к родственникам. За границей, куди саме? В Європу, в Германію. А загарз родственникам це вулканської області. Творчі плани, а зйомка, запись, пісні, зйомка кліпа. Я просто бою. Ну, взагалі, в мене було в планах зйомки першого кавер-відео свого, і я цього чекав все, своє життя, по суті, і через карантин це обірвалося. То, ну, взагалі, я сам зі Львову і відеооператор знаходиться в Києві, деякі моделі, яких я хотів запросити в Києві в Вінниці, і через потяг, ну, відміну потягу, це неможливо було потім через те, що в мене не було. Роботи по світі кухарі і відповідно заходи всі закриті на карантин і Відповідно, так втратить роботу. Зараз якось ви відновлюєте роботу в цьому напрямку. Так, звичайно. Та все добре. У нас диплом ми захищаємо, ми готуємося нам, все добре. І сьогодні куди не планували поїхати, якісь комістили. Ні, ми живемо на морі. Ми все по ну, туди, туди поїдемо на вихідні. на канікули. Сламав на сам ділі, как, как в Україні, так і за приділами. Поэтому я взагалі насамкінелі в Києві зараз не живу. Но так получилось, что я эвакуационным рейсом еще три недели тому назад вернулся. И что, были на обсервации? Да, две недели через программу был на обсервации. Музыкой ну, я, я... занимаюсь, и могу удаленно это все делать, вообще все равно. А у меня спорт, все соревнования поотменялись, по переносили. Я надеюсь, что в сентябре будет чемпионат Европы. И надеюсь, летом будет чемпионат Украины, чтобы мы могли отобраться. А вы як с вас с тренованием як за хотим? Есть тренировки. Я выезжала за Киев, Вуганскую область. Там у меня родичи, там моя команда там. я вообще занимаюсь спортивным ориентированием. Это бег с и компасом. Ну, із за того, що не пускали в ліс, там, в паркі, ми бігаємо кроси. Кажете, ви їздили під час карантину, так? Так, на машині хлопці виставляють в «блаблакарзе» об'явлення. Я виїжджала з Києва за 750 гривень, а відтуда за 700 гривень. Ви кудись їдете? Так, їду. В Полтаву. А чим? Блаблакар. Якось є якісь зміни в ціні, взагалі, помітили? Так, да, дуже великі Серйозно? Коли назад їду, це вже то не так, а коли їхала з Полтави додому, то майже наполовину була вища ціна. Окрім подорожей, певне по кар'єрі. Давайте спочатку по подорожам. Куди планували їхати? Ой, на Волинь. Волинь. Та звідти чи просто? Я звідти, так. А, я та додому просто не звалив. Я рішов, що якісь проблеми? Безумовно, планував відкриття одного проєкту, який був пов'язаний з тим, з транспортуванням певних речей до України. І частково посередники, які були за кордоном, відмовились будь-що сюди транспортувати в силу безпосередньо ковіду. А ти думали додому поїхати на Блаблакарі, наприклад? Думали, але не додумали. Усправді ризиково. Я з Полтавської області. Це та сама в принципі, і в принципі робота, тому що вона закрилася і два з колонами ти сидиш без роботи працювати. В ювелірній справі. Зараз якось відновлюється взагалі, все покращується? Невідомо, тому що це безпосередньо магазин в торговому центрі, і як відомо, торговий центр зараз закриться. Тому якісь концерти взагалі збирали за цей час? Я хотів на «Білі таланти йти, і ну, за карантину не вийшло. А і що? Вся жість прийдів і на цих концертах. Куди планували можливо поїхати? Е, так, ну, планував під час карантину, після карантину, але не витримав цієї довгої паузи. Тому поїхав автостопом в Одесу, зараз з Одесу повернувся в Київ. Взагалі, якщо чесно, я сумнівався, що взагалі я вийду зі Львову, тому що е, карантин, мало все зу, зупиняється, може, не добається, але ми дуже легко доїхали спочатку з другом до Тернополя, а потім до Вінниці, з Вінниці в Одесу. У мене така Встретиться с обезьянами называются они носачи. На они э, живут только в Малайзии и только в одной провинции. Туда достаточно сложно добраться, но мы туда купили все билеты, даже внутренние перелеты. Но коронавирус разрушил все наши планы. Это была трагедия. За границу планировала поехать Еще в травне. Не вышла в практику, в Болгарию. А вы уже в Кавах Е, ні, але планували. Якраз боялися цього, що все закриють. А тепер, плануємо, якщо в липні все буде добре, то так. Як бачите, у людей реально полетіли всі плани. Про свої факапи за цей період карантину пишіть в коментарях. Але головне, знаєте що, що всі ці люди живі, здорові і розказують про те, що в них не вийшло. Минулі два місяці, але на майбутнє вони не відмовляються від своїх планів.